اسكندراني <متصفيق> العاب <متصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب نمبر 1 رقم واحد يعني هاشتاق محارب رقم واحد ودلوقتي يا جماعة سيرفر الزهرة تقريبا انضم لسيرفر بدر البدور تمام والسيرفر بدر البدور مضموم للسيرفر آخر برضو اللي هو سيرفر تاني اسمه مرجانا تمانية باين مرجانا ستة باين ما علينا اهو السيرفرات كلها انضمت لبعض يا جماعة يعني أنا لو فتحت سيرفر دلوقتي بدر البدور هلاقي نفسي في سيرفر و والسيرفر التالت. الثلاثه زي بعض وهو السيرفر الزهره الثلاثه دول بقوا زي بعض وكده يا جماعه التلات سيرفرات انضموا لبعض يعني انا زي سيرفر شهرمان بالظبط انضم للسيرفرات الثانيه وكل السيرفرات, السيرفرات عماله تنضم مع بعض مش عارف الجيم بيعمل فينية. طب انا عايز افتح في سيرفر الزهره ايميل جديد طب ازاي افتح الايميل الا هو هو ينفع برضه لما <تصفيق> مش فات خيرات ربنا واسع يا ابن السبع يا يا ابني سيبها كده يا جماعة الثلاث سيرفرات دول مظلومين لبعض أنا حبيت أقول لكوا بس السيرفرات اللي انضمت لبعض سيرفر بدر بدور والسيرفر التاني اللي هو سيرفر المرجانة والسيرفر التالت اللي هو الزهرة الثلاث سيرفرات دول واحد لو فتحت أي واحد منهم عشان تسجل معايا فيديو هتلاقيني بنفس الشخصية اسكندراني على العادي تمام وكده يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى اللايك والإشتراك وفعل زر الجرس وباي باي كمبارة.